На цей великодній день з вами Орес та мій відеоблог Життя в селі. Курочки вечеряють. Це гусята сьогодні вийшли вперше пастися в загорожі. З'явиться трошки більше пера, підростуть, можна буде їх випускати вже у двір О, під наглядом. Щоб паслися, бо самих ще не скоро, бо у нас тут такі хижі птиці, що і качку можуть оголопти спокійно Тому треба чекати, поки вони трошки наберуть ваги і зможуть навчитися відбиватися Я сьогодні займаюся тим, що вивожу гній, який залишився від кіста овець за минулі роки. От, це все впресувалося, трамбувалося. От, зараз в мене є час натхнення трохи вільних рук. І я вожу. От, сьогодні, другий день ввожу Ще, напевно, буду дня-два возити, тому що дуже сильно впресувалося воно за той час, поки нас не було. Ніхто не вичищав, а вівці з козами жили, і сусіди їх тільки годували, а це не прибиралося. То я зараз це довбу, всю скалу лупаю і вивожу десь. Третину розколопав, ще лишилося розколопати решту. Ну, ж, бойове хрещення. Мої коптильні. Перші ковбаси, які ми поставили пектися. Подивимося, що з того всього вийде. Ковбаси ми купували на базарі в Лохвиці. Різної довжини тому їх довелося поскручувати. Ну сподіваюся, що покопти їх вдасться. Ням-ням-ням-ням-ням. Поки я вуджу м'ясо та готую тісто для Паски, Оксана продовжує. Розкопувати наш город від молоча і обурюнів, які виросли за минулий рік і садить помідори. Бачите, під спонбоном помідори, зараз готую, я так розумію, під огірки. Ти що, огірки будеш садити зараз? – Не, хотів огірки би. – Огірки хотілося б її посадити. – І помідори. – І помідори. Цього року ми постараємося взяти по мінімуму те, що ми зможемо виключно самі обробити. Ну, Подивимося, що з, нас, з того всього вийде. Ну, як результат нашого вудження Ковбаска А зменшилася вдвоє Від того, щоб була, були вони отакі От. Ну, виглядають апетитно Сало постоплювалося і дзюрки Ну, але зрештою ми не самі її робили, так що Ну, а тепер на черзі Шиночки Дивимося, що з ним вийде. Їх довше то, я, в, буде. Де. Ну і паралельно у мене паски печуться. Це я потім вам покажу. Христос воскрес! Чуєш, Інай? Повний двір яєць вродили. Треба, щоб їх святити, треба їх позбирати. Побігли збирати яєць? У двір, Інай. Вона Славка, біжу збирати яйця. Пішли, хто більше назбирає яєць? Давайте, пошукаємо. пошукаю. Хто ж назбирає? А вони такі незвичні, кольорові. Майде. Я ее найду. Шукай, шукай, шукай. Она из вас... А ты надо да? да. Ну, Мальчик, шукай. О, Марчик, Марчик, шукай. Шукай, важнее же, сынка. А что ты тут О, шоко. О, шоко. О, шоко. О, шоко. О, шоко. Власику. Власику. Власику. шоко. О, шоко. О, Ти своє жовте знайшов? Ну гарно. Ладно, давай те шукати яєчки. А мені можна шукати? Тобі можна шукати. О, я знайшов яєчко. Ей. Не спереди. Тільки ж не стукай, поки що їх. Ладно, ладно, хай вони там лежать. Та, яйця, ми підем, підемо їх святити. Ласик, пойди сюди. Де, мама? Шукай яєчко. А де яєчко? Дивись, що там лежить, Ласик. Дивись, що там лежить? Кустика. Дивись, що там лежить? Де? що там лежить? Дивись. Ага, забирай яєчко. Забирай, Ласик. Може там ще в хатинці є, я не знаю, де там вони можуть бути. Є, є яєчко? Забирай. От Бере, бери, не бійся. Я ж вони можу знайшла. О, дай О, неси на стіл поклади. Дякую. це не мої. То ось тебе є. Іди шукай ще, ходи шукати ще. Де ж вони тут можуть бути? Я собака, кала, яичко, творог. <свист> Оксана, почему ты, Оксана? Пасхальный заяц забивал в яйца. А <свист> на Все? Все? Все? О, уласико, уласико, дивися, що тут у все. там Я на не тупай. Бери яйцо, бери. О, да, да. О, Даринка уже грає, бляй. Уже грая, Давай. Ди. Ди. Ди. Ди. Нас спати Увести на вас краса. То есть что-то Ну да. На понепаре Да, я не скрываю. Да, я это серьезная речь. Та цьогорічний, у нас річний А, це ж не. Ну, то запалиш ще раз, Важливо, раз Анайка. Гаску-то треба ще раз Ще раз запалишла. Ось. А там же теж теж загад. Це наша полянка. І ось я пою пасочки, поспав, встав, а вам жичу гарно відсвяткувати. Всього найкращого. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на відеоканал. Всього вам хорошого в цьому дні і в наступних днях також. Бувайте.